Ми переконані, що в час війни забирати в дітей базові питання історії України є неправильним і вважаємо, що історія має зберегтися власне, в цьому тесті. Ми чудово розуміємо, що зараз ситуація війна, але крім мови, крім математики, мають бути в кожної дитини базові знання з історії України.